Рідні та друзі українських воїнів, які перебувають у російському полоні, вийшли на щотижневу акцію Поверніть героїв додому Хмельницькому. Долучилися до них і небайдужі містяни і з прапорами та плакатами в руках. Вони пройшли мирною ходою вулицею Проскурівською. Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Наша акція це символ незламності нашого духу. Це символ того, що ми з вами дійсно сталеві. сталеві